Міністерство спорту видає розпорядження на провадження закупок ліків препаратів, точніше, які вважаються забороненими. Закуповує воно їх в якості медикаментів. При цьому виявилося таке, що Міністерство протягом цього року, що минув, 14-го, закупило з десяток препаратів, які прямо заборонені Всесвітнім антидопінговим кодексом. Ні, точніше, забороненим списком до нього, так називається. І наразі вже п'ятий місяць, як ми намагаємося отримати відповідь на питання, хто дозволив закупати ці заборонені препарати. Судячи з їх відповіді на наші питання, то ті спортсмени, якими вони опікуються, і це вже страшно казати, що вони їм опікуються, вони хворіють планово, виключно за узгодженим кошторисом, та виключно в рамках е, тих спортивних змагань, які проводить міністерство. Ну, ця абсурдна логіка, ну, абсурдна у всіх аспектах цього слова, вона є чинною у міністерстві. Так, на, наразі відповідають заступники міністра спорту, і ці документи ж в нас є. Е, особисто Жданову ми направили листи, ми попередили його про відповідальність у цьому питанні, і, і, і далі це питання ми будемо піднімати. Наразі маємо, як факти, таке, що міністерство та підпорядкована йому структура забезпечення закуповують, як вони це називають, медичні препарати. Медичні препарати, серед них це офіційна не одна відповідь Міністерства, є з десяток тих, що в будь-якому випадку заборонені Всесвітнім ан... антидопінговим кодексом. Ось це є факт, інший факт. Ми питаємо, хлопці, куди діли допінг? Купили добре чи погано, але куди діли? Ну, купити – це пів справи. Має значення використали чи не використали, не знають. Mm -hmm. Жданов не знає, куди дівся допінг. Не Шукає по міністерству. Uh, well. І саме найгірше те, що вони не знають, де, це, де вони поділяться ліки. Ну, не знають, вони не відповідають, де вони їх діли. Тобто, де-факто, де може спливти оця ось допінгова міна, де може статапитися стапити, якийсь там допінговий скандал з нашими спортсменами, абсолютно незрозуміло. Не, не дай Боже, це буде. Не, не дай Боже, це буде. І чому ми взагалі це робимо? То, знаючи систему управління в Міністерстві спорту, а саме, вони нічого не знають, що вони роблять, ну, це не виключено, якщо хтось із них у якийсь неймовірний спосіб зробити так, що ці, лі... ці в клапках ліки отримає який-небудь наш спортсмен, не дай Бог. І ще гірше, що і ці спортсмени, вони ж теж не знають, вони ж довіряють тим, хто ними управляє. І вони можуть не знати, що це буде, розумієте? Ми ж не хочемо скандалів, і ми хочемо зупинити цю злочинну машину, Доки вона не е, наробила лиха. Наразі міністр е, абсолютно не розуміється, що він робить у цьому напрямку. Бо він рефлексує: то не можна, то нате, то створює комісію з розслідування причин е, на чолі з е, Оленою Підгарушною. Забуваючи, що вона. У 2014 році теж була спортсменкою. Він її звільняє, призначає там іншого заступника Баженкова. Слідує, що людина ну, не розуміється. І ми, е... ну, це побоювання, воно має реальні підстави, що наше міністерство таки може комусь цей допінг, тобто, фактично, може зробити зло для українського спортсмена за гроші із бюджету української держави те, що наше міністерство на це здатне у цьому вигляді, як воно є, то тут сумнівів немає. Ну, так виглядає де-факто, що поки ця справа не дійшла до ВАДА, якби в міністерстві дивіться ще, є проблема. Ще є, ще є одна і це вже проблема. У міністерстві під, під, під, під орудею міністерства працює так званий національ, національний антидопінговий центр. Бюджет цієї незрозумілої не установи – 10 мільйонів гривень на рік. Того року вони там 9 з копійками використали гривень. Значить, тепер два, два слова про нього. Це така установа, яка називається національна, але фактично не є національною в розумінні та антодобіргової організації ВАДА. Бо вона не є ні автономною, вона не виконала ті вимоги, щоб отримати статус автона... національної антидопінгової організації. Під нею є лабораторія, яка не є акредитованою ВАДА. Що це означає на практиці? Тобто вона не входить, якщо ви зайдете на сайт, офіційний сайт ВАДА, то ви не знайдете її у списку тих установ, висновки яких є обов'язковими при застосуванні Всесвітнього антидопінгового кодексу. Розумієте? навіть тих установ, які, висновки яких прирівнюються до акредитованих установ. Тобто це абсолютно нікому у світі не потрібна лабораторія, висновки якої не мають жодного значення з точки зору сусіднього антидопінгового кодексу. Питання, чи потрібно використовувати на це 10 мільйонів гривень на рік на те, що нікому не потрібне, не має ніякого значення. Витіскоп. Спортивне відео.